طيب يا باش متاجر الزفت اديني صورتك و وهنزل الفيديو بتاعك على النت وهفضحك واخلي الناس كلها تكرهك ماشي شايفين يا ناس في التجمع وبيحصل كده ايوه بس كده نشر ايه ده الباش متاجر بطل في احد افلام هوليوود الباش متاجر في تصوير اعلان لشركه ابل وفولوور كمان بتشهر صورته عشان افضحه شهرته انا اسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحلقه جديده من برنامج الباش متاجر في البيزنس او التجاره عامه اليومين دول السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عباره عن سلاح ذو حدين بمعنى ان الترندز اللي بتظهر يوميا على السوشيال ميديا لو كانت متعلقه بمكان او منتج او شخص يا اما تفيده يا تضره يا له دعايه كبيره جدا ببلاش يا اما تنزل بيه الارض وتخسفه بالبراند كلها والترندز دي ان تاثيرها 100% لانها ببساطه قايمه على اليوزرز بتوع السوشيال ميديا واليوزرز دول او المستخدمين هم العمل اللي بيستخدم المنتجات بتاع الشركه يعني العميل نفسه هو اللي بيتكلم مش شركه تانية منافسه وطبعا كلام اليوزرز على السوشيال ميديا مصداقيته 100% فلو فرضنا ان مستخدمين السوشيال ميديا بيتكلموا كويس جدا عن براند او بيشكروا فيها ده عباره عن دعايه مجانيه كبيره جدا لو الشركه دفعت ملايين فيها مش هتعرف توصل لها يعني مثلا الترند اللي ظاهر اليومين دول بتاع كورن فليكس ورغم ان الترند قايم على سؤال تافه جدا الا انه بيعمل دعايه كبيره جدا وترويج للشركه من غير ما تدفع ولا شيء لبن سخن ولا بارد ها قولي لي هو ده الترند انت متخيل ان الترند يقوم على حاجه تافهه جدا زي دي هل بتعمل بارد ولا سخن وطبعا اللي بياكلوه بلبن سخن يغلطوا اللي بياكلوه بلبن بارد والعكس وده يتكلم وده يتكلم وطبعا اللي ما يعرفش يسال ويعرف ايه هو ده ويشتري المنتج ويجربه والشركه يتعمل لها دعايه والمبيعات تزيد والارباح تزيد وانت قاعد على السوشيال ميديا عادي لكن الموضوع كان اكبر من كده جدا التجمع الموضوع اللي عمل ضجه كبيره جدا فضلت أكتر من ثلاث اسابيع على السوشيال ميديا الناس كلها بتتكلم عنها، هي البنت جت تصوره عشان تبان انها ضعيفه ومكسوره وانها بتتهان من الشباب اللي بيعكسوها فحبت انها تصوره وتفضحه، لكن الموضوع اتقلب بالعكس، الولد اتشهر جدا وبقى يعمل فيديوهات ومشي مع الترند لصالحه، وسمعت كمان ان هو بيصور دلوقتي اعلان لشركه معينه وكمان هينضم للتمثيل في احد الافلام السينمائيه، وفي الاخر هو اللي استفاد من الموضوع ده كله. جيت افضحك شهرتك؟ وطبعا كان اهم المستفادين من الموضوع دون كان اونزر لأنه لان هو كان رايح يقولها تعالى ما عزمك على كوفي هنا في اونزر فطبعا اسم المكان اتربط مع الترند واتعمل له براند كبيره جدا وكذا واحد حب ان هو يستفيد من الموضوع دون لصالحه بانهم عملوا بيدجات فيك اسمها اونزر بهدف تجميع اللايكس وكده يعني حتى البيدج بتاعت اونزر نفسها حبت تستغل الموضوع دون لصالحها ونزلت بوست على البيدج بتاعتهم بتقول لك انها عندهم منتجات ثانيه غير القهوه وبوست ثاني بتقول لك انهم عندهم فرع مش فرع التجمع بس بيستغلوا الترند وكده حلو الله اعلم بقى البيتج دي هل البيتج الرسميه فعلا لانظاران ولا لا بس لو هي فعلا الرسمية فدي حاجة جميلة جدا ان هم يستغلوا الترند لصالحهم وعلى الجانب الاخر من استغلال الشركات للترندز لصالحها نجمنا الكبير محمد صلاح لما نزل صورته في جزر المالديفز تاني يوم الحساب الرسمي للدعاية والسياحة لجزر المالديفز نزل نفس الصورة لمحمد صلاح كنوع من انواع الدعاية وعلق عليها وقال النجم العالمي محمد صلاح اختار جزر المالديفز هو عائلته لقضاء عطلة ما بعد نهاية كأس العالم أليس هذا كافيا لتغيير رأيك وتقوم بزيارتنا؟ استغلال صريح لصورة محمد صلاح بشعبيته في كل دول العالم للدعاية للمكان، مش بس كده كتاب فن اللا مبالاه واللي اتكلمت عليه في حلقة صلاح ليه؟ هسيب لكم لينك الحلقة تحت في الديسكربشن، وقد إيه صورة محمد صلاح وهو ماسك الكتاب بيقرا فيه أثرت على مبيعات الكتاب ده، وده ببساطة جدا لأن محمد صلاح شخصية مشهورة وكبيرة جدا على مستوى العالم، وأي ظهور لأي منتج في وجود صلاح ده في حد ذاته دعاية كبيرة جدا على مستوى العالم. ويجي واحد يقول لك صلاح عايز يتشير على حساب الكورة. نتفليكس وانز ران وكتاب فن لا وجزر المالديفز وغيرهم من الترندات دي كلها كانت لصالح البراند او الشركه ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن يعني زي ما في ترند لصالح البراند او الشركه في ترند تاني معاكس ومهاجم للبراند او الشركه وده شفناه مع شركه هواوي اثناء تصوير اعلان موبايل هواوي نوفا 3 لما ساره الشام نزلت صوره من كواليس تصوير الاعلان وكان باين في الصوره دي ان هم بيصوروا الاعلان بكاميرا بروفيشنال على انها الكاميرا بتاع الموبايل ان هم وطبعا الناس غضبت جدا والسوشيال ميديا كلها اتقلبت ازاي يخدعونا ازاي يضحكوا علينا؟ ايه الشركه اللي بتغفلنا دي وبتضحك على العملاء بتوعها؟ مع ان لو رجعنا في الاصل هنلاقي ان ما فيش اصلا ولا شركه بتصور الاعلان بالموبايل وان كل الشركات الطبيعي ان بتصور الاعلان بكاميرا بروفيشنال والاعلان يتذوب بطريقه ما ان هي تحبب العملاء ان هم يشتروا المنتج الجديد ويجربوه وان ده كله شيء طبيعي ان كل الشركات كل الشركات كل الشركات بتصور اعلاناتها بكاميرا بروفيشنال كل الشركات لان ببساطة جدا مفيش شركة ساذجه هتضحي وتخاطر بنفسها بانها تصورلك لك اعلان بموبايل ولكن بشكل بحث كده حاولت جديا ان انا للصورة دي بشكل تاني حاولت افكر بره الصندوق شوية ان الشركة تكون متفقة مع عصارة الشامي انها تنزل الصورة وبعد كده الناس تتكلم فنحذف الصورة بقى ترند والناس كلها تتكلم على السوشيال ميديا ويبقى ده نوع من انواع الدعايه او الصوره ديت تكون تمهيد لحمله اعلانيه هي مرتباها معاكسه جدا للصوره، يعني مثلا لما تنزل الاعلان على الموبايل تقول لك ان الصوره دي متصوره بالموبايل والصوره دي متصوره بكاميرا بروفيشنال والفرق بينهم بسيط، اه هو مفيش مقارنه بين كاميرا الموبايل والكاميرا البروفيشنال بس احيانا الدعايه بتلجا ان احنا نمجد ونافور قوي المنتج بتاعنا، لكن هو نزلت اعلان عادي جدا خالص ولا على الصوره ولا رد ولا قالت أي حاجة خالص. وأنا جدًا حاولت أفكر بره الصندوق بس الظاهر كده إن أنا فرتكت الصندوق وطبعًا ترند زي ده ما يعديش بالسهل على الشركات المنافسة. بعدها على طول شركة شاومي نزلت بوست على البيدج الرسمية بتاعتهم بتلقح على هواوي وبتقول أنت مش لازم تستخدم كاميرا دي إس إل آر عشان تحصل على صورة احترافية لإعلاناتك. محدش بيرحم حد أول ما شركة تقع كل الشركات المنافسة بتمشي مع الترند لصالحها مفيش ياما في التجارة أو التسويق إطلاقًا. ما هو مش ينفع ساره شمه تنزل الصوره دي ايه الغباء ده طب كل الشركات اصلا عادي بتصور الهلام بكاميرا بروفيشنال وده العادي يعني بس بس بس بس انت هو بس يا بس يلا مشوا من هنا يلا يلا زاتونه الموضوع ده ان التسويق في مصر بقى مخيف جدا محدش بقى عارف هل الترند ده حصل كده بالصدفه ولا الحوار ده سبب فيه هم تيم الماركتنج بتوع الشركه كنوع من انواع الدعايه والترويج للشركه ومنتجاتها والناس تتكلم ويبقى ترند يعني مثلا في حوار اون بعض الماركتيرز قالوا ان الولد والبنت بيمثلوا الحوار الحوار دون عشان يبقى ترند لصالح انظرا وان الهدف الاساسي من تمثيلهم والفيديو دون هم انهم يعملوا دعايه بشكل غير مباشر لانظرا اه هو استنتاج ما يخشش العقل لكن وارد ان هو يكون صحيح وحوار زي حوار هواوي واحد زي كده حاول يفكر بره الصندوق كنوع من انواع الدعايه وكده لكن لبست في الاخر يعني وكل دي احتمالات وارد صحتها والعكس لكن المؤكد ان الماركتنج في مصر الاهتمام بيه قليل وبقى سهل جدا ان اي حد نفسه في المجال بدون اي دراسه او حتى موهبة وده عشان نثبته محتاجين حلقات كتير جدا والمؤكد كمان ان الحلقه لو عجبتك هتعمل لايك وتعمل شير ولو انت على يوتيوب فضلا تعمل اشتراك للقناه كنوع من انواع الدعم وتستناني في حلقه جديده من حلقات برنامج البش متاجه شكرا